פיתרו ושרטטו את גרף מערכת המשוואות הבאה רעיינון קצר פתרון מערכת משוואות פירושו מציאת ערכי x וy שמקיימים את שתי המשוואות גם יחד דרך אחת לעשות זאת היא להשתמש במשוואה האחת הזאת כדי למצוא ביטוי ששווה x או y ואז להציב את הביטוי שהתקבל במשוואה השנייה כך ברור ששני האילוצים של שתי המשוואות יכולים להתקיים נתחיל במשוואה התחתונה שהיא y-x שווה ל-5 די פשוט למצוא מהו y כאן. נוסיף x לשני אגפים של המשוואה. נוסיף x, נוסיף x. באגף שמאל ה-x מתבטלים. מינוס x ועוד x. ונשאר אם y שווה ל-5 x. הכוונה מאחורי כל זה הייתה שעכשיו במקום y במשוואה השנייה אנחנו יכולים לכתוב x ועוד 5. אם כן, המשוואה השנייה היא, אני אכתוב אותה. בכתום, 9x ועוד 3y שווה ל-15 מהמשוואה השנייה אנחנו יודעים שy שווה ל-5 ועוד x ולכן אפשר להחליף את y ב-x ועוד 5 או 5 ועוד x במשוואה השנייה שוב, כך אנחנו בטוחים שאנחנו מקיימים את שני העילוצים של המשוואות נחליף את y ב-x 5 אם כן 9x ועוד 3 כפול y אנחנו מצלנו ש-y שווה ל-5 ועוד x, אם כך נציב כאן 5 ועוד x במקום y, 3 כפול 5 ועוד x שווים ל-15. ועכשיו נמצא את x. קיבלנו 9x ועוד 3 כפול 5 שם 15 ועוד 3x שווה ל-15. נחבר 9x ועוד 3x, נקבל 12x ועוד 15. שווה ל-15 עכשיו נחסיר 15 משני אגפים כדי לקבל באגף שמאל אך ורגומים עם X אלה מבטלים את האלה ונשארנו עם שני מסע ל-X שווה ל-0 נחשב לחלקי שני אגפים ב-12 ונקבל ש-X שווה ל-0 חלקי 12 כלומר ל-0 בואו נתגלגל קצת למטה במסך אם כן, X שווה ל-0 ואם x הוא 0, מה הוא y? ובכן, אפשר להציב בכל אחת מהמשוואות. אם למשל נציב x שווה הראשונה, נקבל 9 כפול ל -15. זה 0, כך שנקבל 3y נחלק את שני ב-3 3. כלומר נבדוק שגם האחרת מתקיימת. חמש פחות 0 שווה 5. אם כך הערך x שווה 5, מקיים את שתי המשוואות האלה. אז סיימנו את החלק הראשון. בואו נעבור לחלק השני, סרטוט הגרף. את המשוואה השנייה דייקה לסרטט. היא כתובה בצורת mx ועוד b. כבר כאן. אז אני אכתוב מחדש. נחליף בין x ו 5 כדי להגיע בדיוק לצורה mx ועוד b, אז הנה y שווה ל-x ועוד 5. נקודת החיתוך עם ציר y היא 5. 1, 2, 3, 4, 5, מקדם של x הוא 1. אז זה נראה. קו ייראה בערך כך. יש לו שיפוע 1, צעד אחורה, צעד למטה, צעד קדימה, צעד למעלה. סרטו די טוב, לא? זאת המשוואה התחתונה. בואו נסרטט עכשיו את המשוואה העליונה. גם אותה צריך להביא לצורה mx ועוד b. אותה הסרטט אז יש לנו 9x ועוד 3y שווה ל-15. יש משהו שכבר אפשר לעשות. כל מספר כאן מתחלק ב-3. אז בואו נחלק הכל ב-3. חלוקה ב-3 תפשט נקבל 3x ועוד y שווה ל-5. נחסיר 3x משני אגפים. נקבל y שווה מינוס 3x ועוד 5. כך נראה המשוואה הראשונה. ועכשיו אפשר לסרטט את גרף הפונקציה. נקודת החיתוך עם y 5, 0 פסיק 5. והשיפוע הוא מינוס שלוש, צעד אחד ימין על ציר ה-X, שלושה צעדים למטה וכיוון של ציר ה-Y. שני צעדים שישה למטה, שתיים, ארבע, שש. שני צעדים, שתיים, ארבע, שש. והקו הזה ייראה משהו כמו זה. ייראה משהו כזה. וכמו שאתם רואים, של המערכת הזו, הוא נקודת החיתוך של שני הקווים, זה השילוב של x וy, שמקיימת שני אלה. זכרו שהקו הוורד סגול הזה, הוא כל ה-x'ים וה-y'ים שמקיימים את העילוץ, y מינוס x שווה 5 והקו הירוק הוא כל זוגות ה-x'ים וה-y'ים, שמקיימים את העילוץ למשוואה הראשונה. ואילו, אז אחד שמקיים גם זה וגם זה, הוא זה של נקודת הפגישה בין הקווים, המשוואות וגם בדרך אלגברית על ידי כך שהשתמשנו בהצבא שזה קורה כאשר x שווה ל-0 שווה ל -5. זה המשוואות